Dihybridiristeytyksestä vielä poikkeuksen poikkeus on tällainen, mitä myös on aika paljon, vaikkapa tehtävissäkin esiintynyt. Siinä on tilanne, jossa nämä geenit sijaitsevat samassa vastinkromosomissa, kuten aikaisemmissa esimerkkeissä, mutta nyt ne on hieman, nämä geenit ovat kaukana toisistaan. Ja tällöin pystyy tapahtumaan niin sanottu tekijänvaihto. Ja katsotaan nyt tässä semmoisena hyvänä hedätyskello-vuutomerkkitilanteessa on usein tehtävässä sellainen, että on syntynyt jälkeläisjakaumaa, jossa on selvät tämmöiset samaan verran jotain tie tietyn kahden ominaisuuden suhteen tiettyä tällaista porukkaa enemmistöä. Mutta sitten tämmöinen vähemmistöosuus saman verran. Tämä antaa viitettä aika vahvasti. Se haiskahtaa silloin siitä, että nyt on kyseessä samassa vastinkromosomissa olevat ominaisuudet ja nyt tapahtuu tämmöistä tekijänvaihdontaa, syntyy tämmöiset pienemmät vähemmistöt. Mutta miten tämä homma nyt menee, katsotaan tällainen risteytystilanne, jossa on tämmöinen heterotsykootti, minkä tahansa ominaisuuden suhteen. Tässä nyt ei sitä aleta käymään sen komemmin miettineen. Ja sitten on tämmöiset homotsygootti kummankin ominaisuuden suhteen peittyvänä. No, täällä tämä pystyy tekemään nyt seuraavia sukusoluja. Tapahtuu yhden vastinkromosomin tarkastelua. Sieltä löytyy nyt tämä tietty geeni A, sieltä löytyy tietty geeni B ja toisella puolella vastinkromosomissa on sitten tämä Toinen, te, äh, toi peittyvä resenssiivinen alleeli tästä. No, tällä tavoin syntyy se normaali tota, dihybridiristeytys, jossa on geenit kytkeytyneet ja tällä tavoin syntyy siis kahta erilaista sukusolua ainoastaan ja tilanne oli sinne, että tekisi vain tiettyä tuota porukkaa. No, nyt me teemme tässä tämän vähemmistöporukan ja se syntyy tällä tekijän vaihdunnolla. Kiitetaan jälleen tämä munasolu, kuten soikuja voi olla siittiökin tässä syntyyssä. Täällä tapahtuu se, että tää vastinkromosomit menevät sattumalta kiasmaan, tapahtuu tämä crossing over ja vaihtavat päitään ja jossakin, sekällä jostakin kohtaa, jolloin nyt ää, täällä, vaikka tämä, katsotaan vaikka tämä peräpää olisi vaihtanut paikkaansa. Alkupätkä on niin kuin äskenkin, mutta täällä sitten tänne pilahti! nyt pikkuinen B ja tänne tuli iso B. Tämmöisen crossing over tekijänvaihdunnan kautta syntyy nyt sitten uusi sukusolu. Ja toki nämä ovat vähän harvinaisempia tämmöisten syntyminen, mutta ei mitään äärettömän harvinaista. Mutta nämä näkyy sitten vähemmistöjälkeläiset selkeästi tuossa jakautumassa. Tehdään vielä taulukko. Täällä on pelkästään Resessiivinen heteropsykootti. Syntyy neljää erilaista sukusoluvaihtoehtoa, jotka pystyvät risteytymään sitten täällä. Ja mitä syntyykään? Teemme taulukon loppuun. Tässä on nyt ne jälkeläiset, joita syntyy eniten ja näitä pitäkin syntyä taas, joita, ei ole syntynyt tätä kiasmaa. Mutta täällä nyt pieni porukka on näitä vähemmistöjälkeläisiä, jotka aivan tässä alussa, kun katsotte, muodostavat sen porukan ovat syntyneet tekijän vaidunnan kautta.